ברוכים השבים. נפתור עכשיו בעיה של תנה בשני מימדים. בואו נראה מה יש לנו. יש לנו את כדור A, נחשוב שהוא נמצא על שולחן ביליארד. יש לנו את כדור A בעל מסה של 10 קילוגרם. המספרים האלה כאן זה המסות של הכדורים. אז זהו כדור שמסתו היא 10 קילוגרם והוא ימינה במהירות של 3 מטר לשנייה. ופוגע פוגע בכדור B שהוא בעל מסה של 5 קילוגרם. עכשיו, אנחנו יודעים שכדור A נרתע לאחר הפגיעה ב-B ונע בכיוון הזה, במסלול הזה. עכשיו, במקום לנו הימינה, הוא נע של 30 מעלות ביחס לקיבון שנקרא לו אה, אופקי. אז הוא של 2 מטר לשנייה ובזווית של 30 מעלות. השאלה היא, מהי מהירותו של כדור B? מהירות כולל ערך מוחלט וכיוון. עלינו לדעת בעצם מה קורה לכדור. נחשוב על זה בטרם החישוב. אם אי פעם יצא לכם לשחק ביליארד, תוכלו לנחש שכדור B ינוע בערך בכיוון הזה. אך עלינו לחשב בדיוק מה היה זווית ומהו הערך המוחלט של המהירות. בואו נפתור את זה. אולי זה נראה לכם קצת מבלבל בהתחלה, אתם יודעים שהטנח חייב להישמר. אבל יש לנו את כל הווקטורים האלה ויש לנו שני מימדים. איך נעשה זאת? המפתח הוא בכך לנו רק עוד שלב, כשעובדים בשני מימדים או שלושה מימדים או... מספר כלשהו של מימדים. כשבדנו בממד אחד, בדקנו שהתנה נשמר באותו מימד אחד. כשעובדים בשני מימדים, מחשבים את התנה ההתחלתי בכל אחד מהמימדים. מפרקים את התנה לשני רכיבים, X ו-Y. ואז התנה הסופי של שני הגופים צריך להיות שווה לרכיב ה-X של התנה ההתחלתי ולרכיב ה-Y של התנה ההתחלתי. בואו נחשב את רכיב x של התנה ההתחלתי. האות P מייצגת את התנה. האות M מייצגת את המסה. בואו נדבר על רכיב ה-X של התנאה התחלתי. לא צריכים לכתוב התחלתי או סופי, כי בעצם סך הכל התנאה בכיוון X יהיה תמיד אותו הדבר. בעצם, בואו נראה, בעצם אני כן לכתוב את האות I, המסמנת התחלתי, למרות שזה שווה לסופי. רכיב ה-X של התנאה התחלתי, האות I מסמנת התחלתי, והאות X אז למה זה שווה? לכדור B אין מהירות התחלתית, ולכן אין לו תנה. המסע של A היא 10 קילוגרם. מהי מהירותו X? כל המהירות שלו היא X, וזה 3. הוא נע רק בכיוון צירה X. על כן רכיב x של תנה התחלתי הוא 30 קילוגרם מטר לשנייה. מסע כפול מהירות, קילוגרם מטר לשנייה. מהו רכיב ה-Y של תנה התחלתי? B אינו נע בכלל. שנייה, בואו נרשום. כדור B לא נע בכלל, ולכן אין לו תנא באף כיוון. כדור A, כל תנועת הזאת חילתית היא בכיוון X, הוא לא נע בזווית כלשהי ביחס לכיוון X, וגם לא למעלה. אה, על כן אנחנו יודעים שאין לו תנא בכיוון Y. על כן אנחנו יודעים שלאחר ההתנגשות, סכום התנאים של שני הכדורים בכיוון x צריך להיות 30, וסכום התנאים שלהם בכיוון Y צריך להיות 0. בואו נחשב מהם רכיבי התנא של A בכיוונים X כדי לדעת מהו התנה של A, עליינו לחשב מהם רכיבי המהירות של A בכיוונים X ו-Y, ולהכפיל אותם במסה, כי למסה אין כיוון. בואו נחשב את רכיבי של A בכיוונים X ו-Y. נתחיל עם רכיב ה x של הווקטור. רכיב ה-X הוא הווקטור הזה. אני אחליף צבעים שיהיה לנו פה גיוון. אה, הנה, אולי צבע כזה. יופי. רכיב Y זה הווקטור הזה, נכון? של הלמעלה, זהו רכיב Y. אז מה אלה? זה אמור להיות בטבע השני שלכם, אם כבר ראיתם את הסרטונים שעוסקים בחוקי להיזכר, בניצב מול זה סינוס, ליד קוסינוס. אני מבטיח לכם שזה החלק הכי קשה של השאלות הרב-ממדיות. השאלות הרב-ממדיות בפיזיקה אוקיי, okay, אז אנחנו רוצים לחשב את רכיב ה-X, המהירות של A בכיוון צעיר ה-X, למה זה שווה? זה ליד הזוויץ, נתון לנו היתר, אנחנו יודעים ש-VA, מסימן תחתי X, זאת אומרת, המהירות של A בכיוון X חלקי היתר, כלומר, חלקי שני מטר לשנייה, למה זה שווה? ניצב ליד חלקי היתר זה קוסינוס, שווה לקוסינוס של 30 מעלות. המהירות של a בכיוון x שווה ל-2 כפול קוסינוס 30. מהו קוסינוס 30 מעלות? אולי אתם זוכרים את זה כבר? זה מהקוסינוסים ששווה לזכור. קוסינוס 30 מעלות זה השורש הריבועי של 3 חלקי 2. נרשום את זה. שורש הריבועי... אנחנו פה בלאגן. שורש הריבועי של 3 חלקי 2. Uh, על כן זה שווה לשורש הריבוי של 3 מטר לשנייה. מהי המהירות של a בכיוון ציר ה-y? גם זה אמור להיות בטבע השני שלכם, מכיוון שניצב מול חלקי היתר שווה ל שלושים. 30 על כן va בכיוון y שווה ל-2 כפול לסינוס של 30 מעלות. הסינוס של 30 מעלות, אנחנו יודעים, זה שווה חצי. נכון? זה חצי. חצי כפול 2 שווה 1 מטר על כן, אחרי ההתנגשות A עינה במהירות של 1 מטר לשנייה כלפי מעלה. 1 מטר לשנייה כלפי מעלה. ומעירות השווה לשורש הריבועי של 3 מטר לשנייה בכיוון ימין. מה יהיה את של A בכל אחד מהכיוונים? אחרי שחישבנו את המהירות, אלינו להכפיל כל אחד מהרכיבים אה, במסה, נכון? אז המסה של כל אחד מהרכיבים, אה, המסה של A היא 10 קילוגרם, נכון? אז נחשב עכשיו את ה... העתנה הסופי. העתנה של a, בכיוון x, שווה לשורש הריבוי של 3, כפול 10. המהירות היא, השורש הריבוי של 3, המסה היא 10, אז 10 כפול השורש הריבוי של 3, קילוגרם מטר לשנייה. עתנה של a, בכיוון y, יש שווה, מכיוון שזה כל פה מעלה, זה חיובי, זה 1 מטר לשנייה, כפול המסה, 10 כפול 1 זה 11 מטר לשנייה. עכשיו ננסה חישובים עבור B. שוב, נחשב בתחילת כיוון ה-Y, כי הסכום שווה ל-0. אני אחליף צבעים. אנחנו עוסקים בתנה שלאחר ההתנגשות. למה צריך להיות שווה התנה של A בכיוון Y ועוד התנה של B בכיוון Y? למה היה שווה התנה התחלתי בכיוון Y? זה שווה ל-0. נכון? לא הייתה תנועה בכיוון Y בהתחלה. אנחנו יודעים שהתנה של a בכיוון y שווה ל-10. עשרה קילוגרם מטר לשנייה, ועוד התנה של b בכיוון y שווה ל-0. אז נחסיר 10 משני האגפים. על התנה של b בכיוון y שווה ל-10 קילוגרם מטר לשנייה. אתם את היחידות. אז התנה שווה ל-10 y. מהי המהירות בכיוון y? תנה שווה למסה כפול מהירות. אנחנו יודעים ש5 כפול המהירות בכיוון y, זאת המסה, נכון? וזה שווה ל-10. התנה שווה ל-10. על כן, המהירות של b בכיוון y צריכה להיות 2 מטר לשנייה. זהו זה. חישבנו את המהירות של b, זהו וקטור המהירות של b בכיוון ה Uh, זה בעצם מינוס, כן? כי זה היה שווה למינוס עשר, שאנחנו נרשום. זה נע כלפי uh, מטה. הייתה לנו מהירות אחת חיובית כלפי מעלה, אבל כן, המהירות של, uh, המהירות של B בכיוון Y צריכה להיות מינוס שני מטר לשנייה, מינוס שני מטר לשנייה, כי זה כלפי מטה. נחשבתי את המהירות של B בכיוון x המקום העומד לרשותי הולך ומצטמצם, וזה קצת לא מסודר. Uh, עלינו לזכור שהאטנא של ב' uh, למה צריך להיות שווה אטנא של a בכיוון x, שהוא 10 כפול השורש הריבועי של 3 ועוד אטנא של b בכיוון x. זה צריך להיות שווה לאטנא ההתחלתי בכיוון x שהוא 30. כדי לחשב את האטנא של b בכיוון x, 10 כפול השורש הריבועי של 3 משלושים. אז בואו נעשה זה. נחשב את השורש הריבוי של 3 כפול 10, ונחסיר את זה מ-30. קיבלנו, בואו נראה, אנחנו מקבלים 12.7. אנחנו יודעים שהתנה של b בכיוון ה-x 127 קילוגרם מטר לשנייה. אז עכשיו נחלק במסה, ונקבל את המהירות בכיוון x נחלק 12.7 ב-5. המהירות של b בכיוון x היא 12.7 חלקי 5. בואו נוציא את המחשבון. זה שווה ל-2.54 מטר לשנייה. על כן, המהירות בכיוון x היא 2.54 מטר לשנייה. זה נע יותר מהר אה, בשני הכיוונים. אני לא אחר שבע עכשיו את הזווית, אה, פשוט בגלל ש שהזמן שלנו... הולך ועוזל, אבל אם תחברו את שני הווקטורים תקבלו זווית כזאת ותוכלו לחשב את הזווית בעזרת arc tangents. לא נעשה זה עכשיו, אני אעשה זה בסרטון הבא, אני לא אשאיר זה ככה. אנחנו יודעים את רכיבי x y של של b